القوة والمتانة مش كل حاجة الجمال مهم بنفس اهمية القوة والمتانة لان لو الشيء قوي وشكله قبيح مش هتفكر تبصله حتى اسلحة الحرب نفسها المصممين بتوعها بيراعوا ان يبقى شكلها حلو النهاردة في الحلقة دي او في الفيديو ده احنا مش قدام مطوه ولا سكينه ولا سلاح احنا قدام عمل فني بما تحملوا الكلمه من معاني يلا بينا dieses sehr sehr schöne produkt aus spitze الله طب ما هي لازم تبقى شونه برودكت يعني لازم تبقى فيري بيوتي برودكت لازم تبقى منتج جميل جدا لانها جايه من فرنسا جاي من عند الناس الفنانين اللي بيفهموا فاهم يعني لازم تبقى تبقى منتج جميل جدا انت عايز حاجه تبقى فرنسويه ومش شونه برودكت عايزها تبقى منيله بنيله ربنا يشفي ميت رين هنا كمان ديزن مشاهدينا أحبائنا أهلا بكم معانا في فيديو جامد قوي كنت وعدتكم به النهاردة بنتكلم عن أقوى قميص أرن غزال اتعمل لحد النهاردة وصدقوني مش القميص بس. المطوى بالكامل بالكامل قرن غزال باسم على مسمى المقبض معمول فعلا من الستاج هورن. هورن نوع من انواع الغزلان في ناس بتشوف الكلام ده لأول مرة. بيشوفوا المطوة دي لأول مرة. نوجانت أو جاك مونجيه. دي زي ما بقول لكم كده عمل فني عمل فني مش مش مجرد مطوة أو سكينة. القميص بتاعها يا جماعة أقوى قميص إتعمل لغاية النهاردة. أنا بتكلم في الحاجات اللي شفتها. وأنتوا ناس تثقوا في خبرتي. وأنا كلامي إيه؟ ذكاء تمام فاقوى قميص عمل هو قميص المطوه دي سيرامانيكا <تصفيق> لا رومانا مانيكو ان بالكو دي شيربو طب أنتوا هتسالوني دلوقتي هتقولوا لي ايه علاقه الكولتيلو لا رومانا او سيرامانيكا دي ولا اسمها ايه لا رومانا علاقتها بالجاك مونجيل الفرنساويه هقول لكم ذكاء الشبل من ذكاء الاسد تلات مطويات يا جماعه من تلات دول نباخه من اسبانيا قلتلو لارومانا من ايطاليا جاك مونجيه من فرنسا اقوى قمصان قرن غزال اقوى مقابض اقوى سلاح اقوى مما تتخيلوا صدقوني صدقوني لو الحاجات دي كانت بتنزل بلادنا كانت الأوكابي دي يعني طرطرتوا عليها بقول لكم بصراحة كنتوا هتشخوا على الاكابي طبعا انا حطت لكم الفيديو في الاول علشان ممكن تشوفوا الصور وتقولوا لي دي فوتوشوب ما في ناس كده ممكن يقولوا لي انت بتضحك علينا دي حاجات مش واقعية. لا معاش ولا كان اللي يقول كده كل دي جماعة حاجات انتاج فرنساوي صانع فرنسي أنا اتعاملت معاه كلمته على الفيس كذا مرة، مش هو طبعاً صاحب المكان، لكن حد شغال عنده يعني كلمته على الفيس كذا مرة وتواصلت معاه وهو في مدينة تبعد عن باريس 100 كيلو 100 كيلو بينه وبين باريس الراجل بصراحة ربنا وراني شوية حاجات فتح لي الكاميرا وفرجني فيديو لايف يعني على الماسنجر وراني حاجات يعني أنا جالي القلب منها وربنا يستر عليكم انتوا كمان وعلى قلوبكم يعني. فاللي انا فهمته منه ان هم شغالين في ارقى الخامات اللي تتخيلوها واغلاها. عندهم مطوه سعرها 1200 يورو. المقبض بتاعها سن فيل معمول من نابل فيل. تيجي بعدها اللي معمول من الستيج هورن عملة 500 يورو هجو... هجيب لكم الاسعار دلوقتي تشوفوه عشان ما تقولوش ان انا كذاب بصوا يا جماعة انا من غير ما اجيب لكم الاسعار ومن غير اي حاجة انتوا لوحدكم تمنوا الكلام ده تمنوا ان صانع في فرنسا صانع فرنساوي بيجيب حاجات تعتبر النهاردة آه يعني محرمه دوليا يعني انت عشان تجيب سن فيل سن الفيل ده محرم دوليا عشان يعرف يوصل لحاجات زي دي وعشان يجيب قرون غزلان ويجيب اخشاب نادره برضو تجارتها محرمه دوليا عشان يوصل للكلام ده وعشان يجيبه وعشان يشتغل فيه شغل يدوي كل الكلام ده معمول يدوي يا جماعه هند ميت كله يعني الماكينات داخله في عمليات قليله اوي لكن الاغلب كله هند ميد كله صناعه يدويه فحتة ان الصنع الفرنسي يعمل الكلام ده من ارقى الخامات دي واغلاها واندرها ويشتغل فيها هند ميد طيب انتو عايزين في الاخر تطلع سعرها كام يعني اذا كانت شركه زي شركه كولد ستيل واخدين بالكو النهارده الكود بتاعتها وصلت 20 يورو تماما 20 يورو في حتة بلاستيكا اه بلاستيكا وانا عارف انا بقول ايه واتقطمت مني حتى العصفورة بتاعتها فلما تشوفوا صنع فرنسي زي ده محترم فنان عارف هو بيعمل ايه اسطورة في المجال بتاعه فأي تمن يطلبه الواحد ويقول له شكرا كمان بس طبعا كيف المزاج يشتري له معلقة ذهب وال يعني اللي فكر يجيب حاجة زي كده هود لنا ولا حضراتكو وما تزعلوش مني يعني في الكلام انا مش بقل من حد ولا بقل من نفسي بس الكلام ده معمول لمين معمول للكبار قوي الناس الكبيرة قوي قوي قوي الناس العلوي اللي يدفع في مطوه 150 يورو او 200 يورو او يتهفف في نافوخه يعني ويشتري ثمنها 1000 يورو واخدين بالكو يبقى نجيب سويروس او ابو العينين او محمد رمضان او حد بقى من الاسرياء او النبلاء العرب ربنا معاكم يا جماعه ويغني الناس كلها شكرا جزيلا ليكم اسف ان طولت عليكم واتمنى يا جماعه تساعدوني بالشير والسبسكرايب سلام